####غير_واضح... يعني. السلام عليكم اسمي ديالي باش نعتشو مدينة العائلة لي كنعيش في خارج ارض الواقع والصديق في اسبانيا وصديق ديال ولد ركراكي في المنتخب لي كيلعب مع سانتا... واشنو غتقول المغاربة على ركراكي... إلا هذيك الفترة اللي عاشت في سانتاندير شي حاجة ما كيعرفوهاش المغاربة كاملين. والد كان مرضي وكان ديما في الجامع ديما معنا في الجامع في خيرال دافيدا في كابو ديال سانتاندير، كان عندنا واحد المحل طبلا الطب في اللي فيه البصاغة كان ديالي، كان يجي شيء معنا اللي هي واحد الطبقة الإسلامية، وكان إنسان متواضع معنا وكان وكنتابس واحد ديما في رجلو وكان بقى معنا واحد المدة تمايا، كان يعمل معنا ديما في الجامع. وادي هذه المناسبة باش نوجو حنا واحد الرساله الساكنه يعني النادي سانطاندير اللي عاش فيه واحد الفتره وكيرجعوا الفاض يعني كونوا يا يعني سوار راس من ديك التجربه يعني كاش كتقول انت فهاد النقطه هي ديال شكرا للاخوان ديالنا اللي تما هي وكنا قلال البينات ديك الوقت قلال البينات وباقي نقلل في ديك النصار الجزائري الجاي المغربيه في سانطاندي باقي نقللها له وكنذكر ديك الفتره اللي عاش فيها الا اضطراب الضغط اللي اللي كان فيها في سانطاندير اللي كان فيها في سانطاندير كانت واحد الخطه صعيبه وكنت غير سبب في ديك الايامات وكان بقى كانوا مخلصوهم شيء وكانوا وقعوا حق المشكل وكنت ندير وكان دوز واحد الفرصه صعيبه. نعم، وشنو كتقول على هذا الانجاز ديال من بالنسبه، واش كيمثل بالنسبه لك أنت كواحد يعني كتعرف وليد وكتعرف. كيمثل أحسن, أحسن, أحسن لاعب وأحسن مدرب إذا في التاريخ وحتى ف ف ف كنفتخروا به بزاف. نعم، مش كتقول على الشخصية ديال وليد ويعني البيرسون ديالو. بحال دي اللي كنقول هو سيموار يوسف ديماغونيتش. نعم، يس. يعني يعني حد يعني جنج واحد يعني قنق قنق كنقولو حنا راس راس يعني اذا كيفكر بالعقل ودائما خصنا نعملو ليا وهذيك القضيه ديال النية دي راه كيلعب على المورال ديال اللعابه يعني راه كيلعب على الجانب النفسي والجانب المورال مهم في الرياضه وهذا مهم وكان تعاون معنا كنشكرو بزاف كنتعاون معنا في واحد الشام تمايا اللي فتحنا جديد في دورنا كان هو تعاون معنا فيه نعم كنشكرو بزاف باش هذي القضيه ديال رضاة الوالدين عندها شي حاله شي دفاع المنتخب هذا لا عندو لا خلي نقولوا الغابة حنا واش كنقولوا شنو هو عنده عنده عنده القجع حتى هو معاونه تمايا وحنا معاه تمايا فهمتي هذا الشيء اللي كاين نعم واش كتقول اش يعني عندك عندك يعني امل باش المنتخب المغربي يدي الكاس هذا الكاس هو قال لنا خصنا نحلمو حنا باقي نحلمو عندي وان شاء الله يا يعني. رب إذا هذه رسالة من عدتو من الناس الرياضيين ديال مدينة العرائش يعني والحي التاريخي ديال يعني الباركين وان شاء الله ويدعي يشوف الفيديو هذا فهمتي هو هو واش اللي كتوجهها هذا المسار ديالو بالنسبه ل لا يعني اللي ما جين المقابلات اللي ما جين دابا جين مغبوعه خايه كسل العالم ديالنا حنا نحلمو حنا دابا كلحلمو كل عايشنا دالايامات معذبين ما كناكلو ما كناهزو وعايشين واحد الطموح معنا كبير اللي مع عايش كنعيش وما كنعيش وما كنعيش ما عايشناش في حياتنا هو كنا حنا كنعيشو ما كنعيشو واحد المعيشه صعيبه انا ما مشينا ديرو حنا شويه صعاب انا غنعافنا طولوا باللي غسكول يدي بكاس الا يخليونا ننعسو يلاه شوف